لكل من يتابع قناتي لاحظ ان اغلبيه فيديوهاتي تشرح عن موقع ايباي ولكن البيع على موقع ايباي هو ليس عملي الوحيد فانا ايضا اعمل على موقع امازون واعمل بمجال الدروب شيبينغ وايضا التسويق الالكتروني وان شاء الله سيكون عن جميع هذه المواضيع فيديوهات تشرح لكم عن هذه المجالات وفي هذا الفيديو ساطلعكم عن معلومات مهمه عن موقع امازون الذي يعتبر من اكبر وانجح المواقع الافتراضيه في العالم. مرحبا انا رد عازم من كامبوس اكاديمي موقع امازون انشئ سنه 1995 من قبل جيف بوزس الذي توج سنه 2018 كاغنى رجل بالعالم إحصائيات تبين أن 80% من المشترين في الولايات المتحدة يشتروا من موقع أمازون على الأقل مرة واحدة خلال الشهر، و 20% يشتروا على الأقل مرة واحدة خلال أسبوع. موقع أمازون يسيطر على السوق في الولايات المتحدة بنسبة 51% من مجمع المبيعات في السوق الأمريكي، فهو يحتل المرتبة الأولى في قائمة مواقع البيع الافتراضية في الولايات المتحدة. يوجد في الموقع 300 مليون شخص مسجل كمشتري في الموقع ويصنف محرك البحث في موقع امازون الاول في امريكا اذا الزبائن عندما تريد شراء منتج او البحث عن منتج معين سيبحث اولا في موقع امازون ومن ثم في محرك البحث جوجل اذا ما هي اسباب نجاح هذا الموقع وتحصيله على هذه الانجازات المذهلة السبب الاول والاساسي والذي امازون تركز عليه دائما هو خدمة الزبائن السريعة التي توفرها للزبائن حتى رمز الامازون يدل تركيز الشركة على خدمة الزبائن اذ يدل الخط البرتقالي الممتد من ال الى الزد عن رضى الزبائن في جميع المستلزمات الذي يريدونه السبب الثاني هو سرعة شحن المنتجات يوفر موقع امازون خدمة شحن تسمى ببرايم يشترك بها الزبائن مقابل 99 دولار بالسنة وبالمقابل جميع المنتجات التي سيشتريها من الموقع الزبون ستصل خلال يومين او ثلاث الى بيته وقد اعلن موقع امازون انه يوجد 100 مليون شخص مشترك في هذه خدمة البران حتى انهم اعلنوا مؤخرا عن برنامج شحن متقدم يرسل الرزم الى الصندوق الخلفي لسياراتهم او ادخال الرزم داخل البيت بحالة الزبون او المشتري غير موجود في البيت هذه الخدمة تسمى بامازون كي السبب الثالث هو امكانيات الارجاع السهلة يمكن موقع امازون للزبائن ارجاع المنتجات التي اشتروها من موقعه بسهولة ومن دون الكثير من الاسئلة فبحالة احدى الزبائن فتح طلبية ارجاع سيصل لبيته خلال يومين شركة شحن لاخذ المنتج وارجاعه للأمازون فكما نرى جميع هذه العوامل تتمحور حول توفير السرعة والخدمة الممتازة للزبائن موقع امازون يعتبر اكثر من موقع واحد يوجد موقع امازون استراليا امازون بريطانيا امازون مكسيك وكل موقع غير مرتبط بالاخر هذه هي قائمة المواقع للأمازون ولأي دولة تابعة الموقع الأقوى هو موقع أمازون امريكا أيضا موقع أمازون بدأ بالخروج من العالم الإلكتروني ودخل العالم الواقعي وفتح عدة متاجر تسمى بأمازون جو وهي عبارة عن متاجر يباع بها المنتجات دون موظفين وتعمل بطريقة إلكترونية للتلخيص موقع أمازون يطور نفسه سنة بعد سنة دائماً يبتكر طرق متقدمة بمجال التجارة الإلكترونية ليميز نفسه عن باقي منافسيه. أتمنى أنكم استفدتم من هذا الفيديو ونجحت بإضافة معلومات مفيدة لكم وإذا يوجد أي أسئلة بخصوص البيع أو الشراء عن موقع أمازون أرجو كتابتها بالتعليقات وسأرد عليها بأسرع وقت ممكن أيضا لا تنسوا الضغط على سبسكرايب والاشتراك بقناتنا لمشاهدة آخر أخبار التجارة الإلكترونية والضغط لايك على الفيديو ساراكم قريبا